Британському волонтеру Джеймсу Капріні подовжили термін перебування у Запоріжжі на три місяці. Нагадаємо, у квітні Суспільне розповідало про те, що справа мало не дійшла до суду та депортації. Коли поліцейський побачив, що термін моєї візи прострочений, затримав мене. А у відділі еміграції сказали, що у мене є 30 днів, щоб покинути країну. Я просто зробив невелику помилку, коли вчасно не продовжив візу. Хотілося б, щоб офіційні структури не реагували так різко одразу, бо це ж не кримінальне правопорушення, а цивільне. Але тепер інші волонтери на моєму прикладі це побачать і будуть знати, як потрібно оформлювати ці документи та не повторювати таких помилок. Заплативши штраф 1700 гривень, Джеймс Капріні показує перепустку на подальше законне перебування в Україні. Каже, тепер знову може бути корисним своєю діяльністю військовим, медикам і жителям прифронтових територій. З червня минулого року волонтерить разом із цивільною дружиною Наталією. The plans is, um... У найближчих планах – відвести допомогу на фронт та прифронтові території у вихідні, а у понеділок ми з Наталею плануємо дружитися. І вже з обручками на пальцях продовжимо робити те саме, що робимо зараз – надавати волонтерську допомогу тим, хто її потребує, у всій області. Також хочу запровадити тренінги з розмінування. Плани на майбутнє – залишитися в Україні після війни та відбудовувати її.